السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للإيجار في الشيخ زايد في الحي التامن شقة على الشارع الرئيسي موقع مميز جدا شقة مساحتها مية وتسعين متر تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو أول حاجة أول ما بنخش من الشقة بنلاقي الريسبشن الريسبشن بتاعنا مساحته مميزة جدا والمطبخ أمريكان على الريسبشن طبعا عندنا الغاز موجود ده المطبخ وعندنا بلكونه على الشارع نشوفها الاول طبعا موقع مميز جدا مانوراما بنخش بعد كده هنوريكم زاوية تانية للمطبخ من جوه وبنمشي في طرقة التوزيع أول حاجة بتقابلنا حمام الضيوف وبعد كده بنرجع لطرقة التوزيع بنلاقي الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف في مكان الغساله موجود فيه اول غرفه بتقابلنا الغرفه الاولانيه ميزه ان مساحه الغرف كبيره دي عندنا الغرفه الثانيه كبيره جدا تعتبر الغرفه الرئيسيه وميزة ان هي مش مجروحة بص على الجنينة من الظهر بعد كده بنخش على الغرفة الثالثة